اضرب اضرب ايوه عايش اه. امشي بقى يا اخي تعيش يلا كوكي عايش عايش عايش اضرب نورش في ظهره يعني ماشي هو وغ... خبطتك تاني برضه نورش في ظهره بس غلط اه. طب يلا اضرب اضرب طلعت جوه الترابيزه دي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 ¡Acha, Duca! ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Entra! ¡Entra! ¡Aaah! ¡Bravo! ¡Ja, ya entra, ya